Наші тут на правому березі два населених пункти – це Казацьке та Веселе. Вони знаходяться з двох сторін дороги, яка веде прямо на ГЕС, і два села знаходяться прямо біля Каховської ГЕС. Дуже важко, там електроенергії немає, відповідно насоси не качають воду там. З водою питання. Немає електроенергії, відповідно, не працюють газові котли, у кого вони є були. Тобто можна тільки якимись пічками чи буржуйками, які є. Але, знову ж, є питання дров, палива, яких теж тут поруч немає, бо це степа. Ну, прямо от перед нами 4-5 кілометрів, і це на Вакахолку. Ми бачимо вже будинки. Тетяна нині виконує обов'язки старости у своєму селі. Після поранення повернулася додому, відновлюється. Поруч розірвався російський снаряд. Боль в плечі, звук в голові непонятний, шум, повертаюся. А возлі мене чоловік і сусідка лежить на долі, на дорогу поворачуюся, поранений теж чоловік його на смерть одразу. Розвантажують гуманітарку тут організовано місцеві жителі. 15-річний Славко пригадує, із окупантами доводилось часто спілкуватись. Його залякували підвалом, то погрожували розбити телефон за український прапор на ньому. Нині, говорить, буває дуже лячно. В вістині, так, да, 500 метрів стріляють з автомату, з пілеметом. Тобі не страшно? З пілеметом, зовсім. Ну, іноді страшно, коли сильно стріляють у вас вдома, то тоді ви в підвал. Були буряти, говорили водкою в магазині купить. Тому що їм не хотіли продавати, просили купити. Не купили, порізали сідло на мопеді. Гуманітарна допомога чи не єдине джерело продуктів тут, говорять місцеві. Зняти готівку з карток можливості немає. Та й магазинів, де можна придбати необхідне, також. У нас немає де речі придбати. Ми, якщо якісь речі, то тільки з гуманітарної допомоги, що нам привозять люди збираються і нам привозять сюди. У нас дуже багато будівель такі, що немає вікон, криші немає криш, треба плёнку. Ну, понятно, що шифер нам не дадуть тому що ніхто на кришу не залізе і не буде ремонтувати. А хоча б отакі от стройматеріали, щоб позатуляти вікна. Возила жіночка, возила нам, привозила, так. було. Хоч було товари необхідні були, але зараз нема нічого. Не єдиного всі люди бояться. Так. І нема чим паїти. Кожен день Борислав. обстріли. А нічого не ходить. Обстріли і днем, і ночі. Шкарпи обстріли. бери в руки, які ячка. Рис, ага, ага. і вон ще гречка, посоля, цукор, макарони, макарони да, борошно, масло, чай, вон ще шкарпетки, томатна паста, Ну тобто такий збірний. Оце тільки йде гуманітарки і все, і люди так усі. Дуже ще багато людей залишилося у нас. У села Новокоховської громади доставили 10 тонн допомоги. Продуктові набори – теплі ковдри, хліб тощо. Такі поїздки – це поєднання волонтерів, влади та бізнесу, говорить керівник мережі «Стелеві Мурахи» Олександр Охмановський. Ми забезпечили ліки, ми забезпечили рятівні ящички, так звані з ліками ящички гігієни, ящики чистоти для сільських громад. Ми забезпечили взаємодію з бізнесом, бізнес підприємства «Паєк» надало нам вантажівки, якими ми дісталися сюди. Тобто три гілки суспільства з'єдналися для допомоги цим найбільш потерпілим, на моїй погляд, від російської окупації селам Херсонської області, які постійно під обстрілами. Волонтери мережі «Сталеві мурахи» об'єднують зусилля всіх, хто може допомогти людям на деокупованих територіях. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.